Hlavní město Boliví Lapas nám nabídou neskutečnou podívanou. Když jsme do a cestou zpátky na pódium, jsme zachytili pravou originální bolivijskou svatbu, vojenskou. Salud con todos ustedes por acompañarnos. Les agradezco de todo corazón y salud por ustedes. Je to panuky. Já jsem si musel taky udělat fotku, protože takovou dámu s kloboukem v typickém bolivijském oblečení prostě nemám a nezažil. Lapas. Podívejte se to město je přímo zasazeno doprostřed hor. Průjezd, a to mám na hlavě? Kousek za námi je průjezd Dakarské kolony a tady se slaví na každém rohu. Podívejte se, jak vypadá kroj místního muže a hlavně ty ostruhy. Republika Čeká! Yeah! Yeah! Yeah! Oh, yeah! yeah! <sčas> Kdybych nebyl šťastně ženatý, tak ta žlutá, ne ta červená, ale ta žlutá by mohla být mou devěcnou. Protože krásná. <sčas> Přijme další svátek do kalendáře. Ten svátek se jmenuje Dakar, slaví se Svobodu, vlastně dneska. Tak si to pojďte užít s náma.